namabada dukur mak pera ma dravya selamina abbay bilamavati namadin pasuwan ma hoyan namadin dibani ni abilen no ba and madan madako yakir prashna gin ga vilanna pattanga dabil vachuna hamad madana peundagat namunna hamad mubarakasatu gamea ganne molle ena mata ka selan daanda attavasha kole mahe kai valan inne ma va deve deneginne idada bisi taandi be hengila vasridam ayamba renne kamnula badana dukkar makkaram madravya selama බතිඔම දින් පසුව නෑ හොයන්න ර හැමදෙම එහිනට කැපකලේ යන දුන්න එපකිපු උන්ටමව එන්න කියලා නෑ මම බලකලේ එක පාරක් එපා නන්ද පාරක් එපා ආයේ පරිච්චි තික්ක බාරම බලන් කි කියද්ද තද ගණකමට පිලිකාවක් ප්‍රශ්න මම දුම් බටෙන හැමදෙම වෙන්නේ හොඳට සතබ අඳුර ගත්තම දුර තිය මගේ රැප් දිස් වෙන්නේ මටම මම අපි සපදපු කාලේ අතලේ කාලේ විතරයි දැම්මට අනුරද්ධු දෝනෝ සරේ අනුරද්ධු දෝනෝ සරේ අනුරද්ධු දෝනෝ සරේ අනුරද්ධු දෝනෝ සරේ අනුරද්ධු දෝනෝ සරේ අනුරද්ධු දෝනෝ සරේ අනුරද්ධු That's a good